О, oh, шит! Заобикаляй, заобикаляй! Не, не, да, не, да, да, бей, Аз съм Георги, това е Джимит Това е сестра ми. И добре, ошли в новото 3M призвикателство, където съм много хайпнат, защото ще разследваме една градска легенда. Тази легенда класси за едни миньори и едни извънземни, които са били за една мина, която има плутони. Днес ще очидем да там и ще ги разпитаме тези миньори, чрез да сказат духове. И нека да започваме. Сега на там склад, защото мястото е малко далеко. И там като стигнем ще стане ще Между другото, това зад мен е някакъв мал малък мини-маркет, градски. Да Добре, хора вече 2.36 Истина близо до мястото реально, защото няма къде другаде, това сме заден на улица И ще повървам сигурно около 15 минути Защото толкова се показвам Okay. И ще влезем в мята да видим какво става там. Я Покажи че часа пак, че нещо не съм видя заради светлината преча. Ето 2.36. Окей, okay, хора. Хора, е така имаме Много опасно. Е Едно месецто се сте. Ние бяхме разпитали местните. Казаха, че не е да се ходят там, защото не се знае, както може да И явно не вярват в тези. А и също малко се ядосаха, че късно вечерта ги събуждаме, за да ги питаме такива неща. И да хора, надяваме си нищо лошо да се случи. Ти ще повлезе. Да, се измолих много вече, че и то на горнище. Окей, в мета, изглежда, да се върваме, Eu vou atrás desses dois que me soltou. Ah, oh, o... tá? Bom, Вътре е доста топов, да ви кажа не Може се вижда да се... тук на камерата. А нека да го гледам, не знам. Да, е смисъл. Ма е края. Има дрехи. М -м, тук има някакво желязо. О, тук е ниско, внимайте. А тук има той ве! Има продължение. Да, има път. Ела да видиш. Трябва да минаваме. Ми да, трябва да се мине, да мина ли директно сега, да видим Малко е кало, но ама ще се цапаме ще се опитам да минам Не, аз ще се облягам на нея, за да не лягам в калта Я не ни виждам. Ебен, цято ми стана доста кавна. Я да видим. Тук е доста прешто. Место да такуваш с ръцете към а, ти Дай, облягай се на ранцата, за да, да не се цяпаш ръцете Това ранцата се цапа вместо теб Ох, тъс да ли? То само Да, лесно е вода на врата Окей, okay, минам през бутката е вървено път 15 минути, да се вижда се лок и влага не изключително и тук ще една локва е То тук вижте някой е направил май пътечка да може да се мине Там, да Но, какъв, какъв, какъв? Някой, някой май е да, преди нас Чакай! Да, тук малко се цопвате. Малко ще цопаха. Да. А, Добре хора, минахме. Да, виждата е Да, Сега продължаваме Нормально ставахме на разходение. Или някакъв, някакъв фикс, който да Не знам, може да Дакъв Аз викам ми стрелка така. Може на да там, не знам човек. Стрелките казват на там. Обаче не знам ми ако отим на там. Хубо, да учим, не да отим на сам. Тук има вода. До дъното на мината След около 45 минути ходене добре Това мястото е тука, е огромно. Тук може да направим лоджа виртуална Да, и а да видим какво има точно на дъното Има Ми, има огромна дупка Немам. Да Някаква бездънна. Я да метнем камък. Да. Михо, то явно долу има още мина и не знам, не може да се слизе там, ми това е край за ми, на мията за нас. Така че тука явно ще викаме миньорите, за да е говорим Но, с тях. Да, Аз между другото съм чувал, че може и без показалец. Само с ръце. Окей, okay, хора. Намерихме да прекрасно място за да викаме духове. Са... Трябва... трябва да го върнем. И... Как беше с че... Ми... Няма Нямам си представа, обаче. Май трябва да сложим ръцете и твоята. Окей. Да. Okay. да. Някакъв звук има. Това не е ли някакъв там вече? <звук> Още От... <звук> нещо свити там.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 А А А А А А А А А А А А А А А А А беше А А А А да А А се... А А А А А А А Той ни видя. Идва! Идва! Витавайте! Мислят, че е напред? Чуват се звук Витавайте хора! Виждам го още там, ужас! Това да не биде и същото място откъде дойдохме бе! Това е, Давай. изчезна! ли? Не знам, не се вижда. Ай, Свети ли? Къде е? Май се сгубихме, не знам на къде исходя. Е. стъпих го вода. Добре, за сега не се вижда. Но мисля, че натам е, той. и същия път откъде. Това не беше ли пътя, от който идвахме до 9, като бягахме? О, да и то се вижда там. Вижте. Той не мисля, че не ни вижда светлината, защото е инфраред. Или може би не я вижда? О, не! Какво? Дай да се скреме и тука. Мисля, че не ни вижда инфраред. Дали има такова зрение? Хора, духо, бе. Какво е това? това, да. Де чакаме Де чакаме тука? Това ли се ще е с тя Тоних се закрапва от плутония. Ау, ау, ау, става никакви звуци забелязваш ли. Тихо! Наистина! Е да! Аз се изпочвам. Не, не е чак толкова плашещо, но ако не фане, не знам какво можеш да направя. И аз се изпочих вече. А тук е супер студент. Това след. да му избягаме, за да можем да минем през Той изчезна. Не, няма не, го. Там ли? там ли Там ли Мисли, че го няма, вижте. О, не, там е. Там е. И бяга бързо. Хора, бягайте. Това не върпинат в мили. не слушайте, граски защо зашто вървам да са върваме. Накъде направо Мисля, че трябва да следваме стрелките. Давай. Не, още е там виждам го. О, не! <същи> Бягайте, хора! Какво става? <същи> Той приближава бързо. Хора стигнахме до стената с Хикса. На къде беше изхода? Да види там бързо! Да направя отпреплението. О, шит! тук има вода, тогава Öz... São... Because... تو... Давайте oh хора! А шит! Идва ли? Стигнахме до изхода! Кове това е изхода! Давай, давай, давай, давай! Давай! Той Да. Давайте, Давай, ти трябва да Това фашта. Да ме давай, дами. Ивай, давай. Този, правим, не, не ги виждам там вече. Къде, да се върнем ли? Дали да се върнем. Мисля, че нищо не можем да направиш. Изчезнаха. Никаква светлина няма вече. Мисля, че отвляка напълно. Не, за... ай бързо да отим до колата. Да не знам, е на... не знам Някой да. Де... Не знам, човек. Това да. е супер неадекватната история. Не знам дали някой въобще ще им повярва. Ако пъсним клипа, смисъл какво ме да стане? Трябва да го увидят, смисъл. Сигурно никой няма ни повярва, че са отвлекли, така и ще ни отвинят нас. Не знам. Абе да отим до колата и там да вишим. Може, може вече дай късно. Трябва, ще се Е, ще намерим друга. Тято, хора бол. Да. Ух, да. най-нафрезава хлюта сме. Да, какво Може трябва се? Дай да видим тук колата. Колата къде беше, ти помниш ли? Ай е, там и е, да, да е, там и е. ли? Това не е ли тя, бе? Е тя. Ай Това и се страти човек Някой е завързал Чакай, чакай да имахнем мотощата Па това... стана? Не знам какво се случи? това нещо ще една не и е... Това е от тук Какво дяволите? Айде, Добре хора, Аре, да намерим колата и да се махаме веднага оттука. Добре, че я намерихме. Че много я търсихме човек. Хори хора, качваме са. Това лично е реално човек. Айде. Мисля, че трябва да изгасяв слетената, да не ти пречи. Аз момента с тази камера не мога да сложа колана. И yes. аз. А, фак. Светлината ни нещо се е развалила и не се изгася. Ето. Скъсиха. Виждана се. Да, вижда се. О, шит! О, шит! О, шит! Зубикали, зубикали! Да, да, да, да, да, да, да, да! Видяхте ли? Да, да, да, да! ли? <плес> давай, давай, карай, карай! И, пара, това беше нашето треен презъкателство. Последвайте ни в Instagram, абонирайте се за канала, харесате видеото, ще се видим следващия път, чао!